هلت الفرحه وزاد النور نور في قدومك هله قدرن ويشان هلت الفرحه وزاد النور نور في قدوم الليل ليلهن قدرن, وشان. وزاد النور نور في قدوم هن قدرن وشان. معك يا توك قبلت كل السرور ويا سمو طلتك زلن المكان الفرح بقدومك نحنا الحضور والسعاده غنت بعلبله الحان يا حدائق ورد يا باقه زهور يا شدر جنان. يا جمال من المسك ونوع العطور يا رذاذ الوصل من غر الانزان يا قصايد شعر من فوق السطور يا كنوز من الذهب غالية ثمان نعمه من الله وانا عبد شكور يا هدايا جادلي في هالزمان يا عساد يا افرح وسرور وتمتن بحفظ الله هو قدرن وشان في قدوم الليلهن قدر نوشان هلت الفرحة وزاد النور نور في قدوم الليلهن قدر نوشان معك يا توك قبلت كل السرور ويا سبوط طلتك زلمكان المكان الفرح في قدومك الحضور والسعادة غنت بعد بالالحان يا حذائك ورد يا باقه زهور يا شذر الريحان وروضة من جنان يا جمال من المسك وانواع العطور يا رذاذ الوسم من غر الانزان يا قصايد شعر من فوق السطور يا كنوز من الذهب غالي ثمان نعمه من الله وانا عبد شكور يا هدايا جادلي لي في هالزمان يا حساد كان افرح وسرور في كده من اللي هنقدرن وشان، في كده من اللي هنقدرن وشان. لكل جديد في عالم الصوتيات، لكل جديد في عالم الصوتيات جديد